Halloween je pro děcka tady důležitý svátek, kdy samozřejmě to je podobný jako když si vykoledovávají vajíčka u nás na Velikonoce, tak tady si prostě chodí od domu k domu vykoledovat jakoby sladkosti, takže to se líbí mým dětem tady v Americe třeba. Uh, něco málo o tom vím a to díky tomu, že když jsem hrála tady v Uhezkém hradišti v klubu Slovácko, tak z nedostatku hráček a kvalitních hráček se sem tahaly holky z Ameriky a Austrálie. A za začátku, když jsem chodili holky z Ameriky, tak vlastně pro ně jsme ten svátek slavívali. Takže Halloween jsme se vždycky převlekli do masek, udělali jsme prostě nějakou party. Tak vím, že Halloween v Americe se slaví tak, že lidi se oblíknou do, do různých strašidelných kostýmů a menší děti chodí koledovat. V Česku ta tradice trošku taky začíná. Není to o tom, že bychom chodili koledovat, ale třeba se pořádají nějaké helumínské večírky v tomto stylu. Já to neslavím, nebo... Není to zvykem, není to tradice tady u nás, jo? Hmm. To, že to někdo tady zavádí nebo možná to slaví, tak to je samozřejmě jeho věc, ale... To jako... se ty dýně vyřezávají a rozsvěcují hmm. se tom. Ty... Hmm. Tak já vím, že už třeba... Hanka a ty děcka z té školy, jo, jo, takže jo. něco takového, ale my už jsme na to staří, my už.